මොකද මේ musical.ly කියන්නේ ලෝකයේ ජනප්‍රිය සිංහවල කොටස් සහ ජනප්‍රිය දෙබස් වලට රංගනින් එකතු වෙලා තමන්ගේ රංගන හැකියාව අන්තර්ජාලය හරහා ලෝකෙම පෙන්විය හැකි ඇප් එකක් තමයි musical.ly කියන්නේ දිනකට ලෝපූරා සිටින මිලියන ගණනක් මිනිස්සු මෙම ඇප් එක යූස් කරලා වීඩියෝ ක්ලිප් හදලා මේතරන් අතර ෂෙයා කරගන්න බවයි මෙහි නිර්මාතෘවවසන්නේ. අපි දැන් මේ පෙන්වන්න හදන්නේ Musically.ly app එක භාවිතා කරලා ලංකාවේ ඉන්න අපේ අය නිර්මාණය කරපු වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. මිනිහා මැරෙලා උඩට කරනකොට නේද? එහෙමනම් ඉතින් බලලාට අවුරුද්දක් වෙන්න බෑනේ. ලියන මහත්තයා බෑකොට වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑනේ බං. මොකෝ බැරි? ඒකට මිනිහා මැරෙලා නෙබං. මිනිහා මැරෙලා උනාට මම මැරෙලා නැහනේ হো মে হো মোরি সাসো মে হো অর কহু তুমসে কিয়া পাণিন্দিপা কুতাতি দি দি তোডা কিতবা আতি মামা ডংকি ল পুদুয়ান পালা পেনানা আনে পা লুকির পাইনদি পা আই গই একাই پای হাতলাই কি লো বক নে নে নে পাণিন্দিপা বেলা খাড়া গান্তা යారెටි මුක ඇඳලාද නැත්ත? පොන්චි කොටකලිසං කෑල්ලක් නම් ඇඳලා ඉන්නේ. හෙලෝ? ආ මේ අපේ බල්ලා කතා කළාද නැ? ආ බල්ලා. අහෝ. බල්ලා මොකද කියන්නේ? මේ මේමයි මේ බව් බව් බව් ගව්වා. එකම් දුක් දුක් දුක් දුක් දුක්. දැන්ත් එක ගොඩක්ලා කතා කර කර හිටියද? ජෙක්සන් ගහලාද? මටද? උඹට බං බල්ලාට. ඇයි මෙන්ජස්න් ගහන්නදද? මාස් කන බල්ලට වැඩි කටු කන බල්ලනි සැර මෑ ගෑණියෙ ඔබ ඔය දෙකයි තුනයි කියලා හතරට ගනපන්. tadia අතරින් ඉඳන් පහවෙන කම්මගේ පිටකහපන්. අතරින් ඉඳන් පහවෙන දෙකයි තුනයි කියලා හතරට ගනපන්. මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම නරඹන්න ඔබත් යටපඩස් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.